بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن طباعه بتقنيه إس ال اس في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن طباعه بتقنيه الاف دي ام والطباعه بتقنيه الاس ال ايه واخيرا اتكلمنا عن الطباعه بتقنيه ال دي ال بي التقنيات اللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت هي تقنيات بيكون اسعارها مناسبه وتكاليف تشغيلها بتكون مناسبه ممكن للشخص العادي او اي حد عايز يشغلها في البيت او في اي مكان يتحمل تكلفتها بسهوله وتكلفه تشغيلها. التقنيات اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده ان شاء الله والفيديو اللي جاي هي تكنيات بتكون اسعارها عاليه جدا وتكاليف تشغيلها بتكون عاليه وبالتالي ما بتكونش موجهه للاستخدام الشخصي وانها بتكون موجهه للشركات والمصانع اللي عايزه تستفيد استفاده قصوى من الطباعه ثلاثيه الابعاد. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الطباعة بتقنية الاس ال اس وزي ما قلنا قبل كده ان كل الطباعات بتتفق في حاجه وبتختلف في حاجه، بتتفق في انها كلها بتعتمد على عمل طبقات فوق بعضها من ماده معينه وبتختلف في ازاي بتعمل الطبقات دي والماده المستخدمه في الطباعه بتكون شكلها عامل ازاي. بالنسبه للطباعه بتقنيه الاس ال اس فهي بتعتمد على الليزر في عمل الطبقات وبالنسبه للماده المستخدمه في الطباعه فيها بتكون في صوره بوضه. بتبدا الطباعه بعد ما بدخل الباودر فيها واللي بيكون غالبا من ماده النايلون تبدا تعمل عمليه تسخين للباودر عشان تعمل تماسك خفيف بين جزيئاته وبالتالي تجهزه للمسح بالليزر بعد ما بتعمل الطباعه عمليه تسخين للباودر بتبدا تستخدم الليزر في تشكيل الطبقات طبقه طبقه طباعة عن طريق ان الليزر يعمل تماسك شديد بين جزيئات البودر وبالتالي يبدا يشكل فيه طبقات فوق بعضها لغايه ما في النهايه بحصل على الشكل المطلوب، بعد ما الطباعه خلصت طباعه ببدا اخرج الشكل من الطباعه وما بيكونش الشكل طبعا ظاهر قدامي لانه بيكون محاط بالبودر من جميع الجهات وبالتالي لازم اعمل عمليه ازاله للبودر سواء باستخدام فرش او استخدام الهواء المضغوط بحيث ان انا اتخلص من البودر اللي محاوط الشكل بعد ما طلعت الشكل من البودر بيكون الشكل جاهز للاستعمال. طبعا قلنا ان في جميع تقنيات الطباعه اللي قبل كده بنكون محتاجين دعامات تدعم الشكل اثناء عمليه الطباعه عشان ما يقعش اثناء عمليه الطباعه ولا بعد عمليه الطباعه. بالنسبه للطباعه بتقنيه الاس ال اس فاي شكل مهما كان معقد او في تفاصيل كتير ما بيكونش محتاج لدعامات، ما بيكونش محتاج لدعامات لان البودر المستخدم في واللي بيكون حوالين الشكل اللي بيعمل عمليه تدعيم ذاتي للشكل ما بيكونش محتاج بعده اي عمليه تدعيم ودي من اكبر مميزات الطباعه بتقنيه الاس ال اس بمجرد ما شلت الباودر المتجمع حوالين الشكل بعد انتهاء الطباعه بيكون الشكل جاهز للاستعمال مميزات الطباعه بتقنيه الاس ال اس هي ان دقتها بتكون عاليه وده لانها بتعتمد على الليزر في عمل الطبقات كمان من اكبر مميزاتها زي ما قلنا ان الطباعه بالتقنيه دي مش محتاج تدعيم للشكل اي شكل مهما كان درجه تعقيدها أو مهما كان في تفاصيل كتير ممكن أطبعه بسهولة بتقنية الاس ال اس وده راجع لأنها ما بتحتاجش إلى تدعيم أثناء الطباعة وبالتالي بيكون من السهل جدا عمل أي شكل مهما كان في تفاصيل كتير. الأجزاء والأشكال المطبوعة بتقنية الاس ال اس بتكون درجة تحملها عالية. وكمان في أكتر من خامة ممكن استخدامها للطباعة بتقنية الاس ال اس. عيوبها زي ما اتكلمنا في أول الفيديو هي إن سعرها بيكون مرتفع جدا وبتبدأ أقل سعر ليها من حوالي 10000 دولار. كمان ملمس الشكل بعد الطباعه رغم ان الطباعه بتكون جودتها عاليه لان ملمس الشكل بيكون فيه درجه من الخشونه بعكس الانواع الاخرى من الطباعه وده طبعا لانها بتعتمد على بودر في عمل الاشكال كمان من عيوب الطباعه بتقنيه الاس ال اس ان البودر اللي بيتم ازالته من على الشكل بعد ما خلصت الطباعة ما ينفعش يتم استخدامه في عمليه الطباعه وانما بستخدم جزء منه حوالي خمسين في المية بودر تم استخدامه في عمليه طباعه مسبقا و المية بودر جديد تماما وكل كل ما قللت في نسبه البودر اللي مستخدم قبل كده بتعلى معايا الدقه، يعني كل ما بستخدم بودر جديد بنسبه اكبر بحصل على نتيجه احسن وجوده اعلى. باختصار تقنيه الطباعه الاس ال اس دقتها عاليه مش محتاجه تدعيم لكن بتكون سعرها عالي وزي ما قلنا لانها مش موجهه للاستخدام الشخصي وانما موجهه للشركات والمصانع اللي عايزه تستفيد من تكنية الطباعه ثلاثيه الابعاد. ده الفيديو بتاع النهارده ولغايه ما نتقابل في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.